Κέρετε, σήμερα μαζί μα είναι ο δόκτωρ Αναστάσιο Βεκρή, επιστημονικό διευθυντή τη Εξοδικημένη Κλινή μαλλιών Advanced Care Clinics, αλλά στην παρέα μας και ο Κωνσταντίνο, ο οποίο θα μοιραστεί μαζί μα την εμπειρία του μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Γεια σα και σα δύο. Κωνσταντίνε, πότε ξεκίνησε να σε απασχολεί το πρόβλημα τη αρέω μαλλιών. Από ότι θυμάμαι το πρόβλημα ε, είναι περίπου τώρα 4 χρόνια mm -hmm. που άρχισε να με απασχολεί. Είχε επίδραση στη ζωή σου η αρέωση των μαλλιών, Και αν ναι, με ποιον τρόπο. Εννοείται ότι μόλι ε, άρχισα να βλέπω ότι έχανα μαλλιά και είδα και την αρέωση ε, μπροστά στα μαλλιά μου, mm -hmm. σίγουρα αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Δε, δεν ένιωθα την αυτοεπίθεση που είχα πριν. Πόσο εύκολη ήταν τελικά η απόφαση να υποβληθεί σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, Δεν ήταν τόσο εύκολη. Ε, το έψαξα. Είχα δει από άλλε κλινικέ αποτελέσματα που δεν μου είχαν αρέσει, έτσι δυσκολευόμουν να στον αποφασίσω. Mm. Μετά που είδα αποτελέσματα, ήταν πιο εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση αυτή. Αν μου επιτρέπετε, Έλληνα, ε, με τον Κωνσταντίνο, γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια όταν ο ασθενή απευθύνθηκε σε εμά mm. για να λύσει το θέμα τη εμφανού πλέον αρέωση. Η ιστορία όμω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, περισσότερο θα έλεγα από αυτό που έχουμε συνηθίσει για διάφορου λόγου. Ο κύριος λόγος ε, ήταν ότι ο Κωνσταντίνο είναι ένας ιδιαίτερα ε, δυναμικός και ενεργός άνθρωπος με σπουδές στο marketing και την επικοινωνία που η επαγγελματική και κοινωνική του ζωή ήταν εξαιρετικά δραστήρια mm -hmm. και ειδικά στην πόλη που δραστηριοποιείται, στη μεσό στην Κύπρο, αλλά και ευρύτερα, είχε μια πολύ δυναμική παρουσία. Ε, ο ίδιος μου περιέγραψε με τρόπο συγκλονιστικό Πόσο τον επηρέαζε πλέον στην καθημερινότητά του, στι κοινωνικέ του συναναστροφές, αλλά και επαγγελματικά, αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης που αισθανόταν επειδή είχε χάσει τα μαλλιά του. Όσο περίεργο ή υπερβολικό και να ακούγεται. Και ακριβώ σε τέτοιε περιπτώσει, επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσει, ήταν και η δική μα προσοχή πιο έντονη, ούτως ώστε να επιτύχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να επανακτήσει ο Κωνσταντίνο. Με τα νέα του μαλλιά, την αυτοπεποίθησή του mm -hmm. και δεύτερον, να γίνουν όλα με τόσο φυσικό τρόπο, όπω νομίζω είναι και προφανέ βλέποντα τον Κωνσταντίνο, ούτω ώστε να μην γίνεται αντιληπτό από τον οποιοδήποτε είτε γνωστό είτε άνθρωπο που τον συναντά για πρώτη φορά κοινωνικά ή επαγγελματικά, ότι έγινε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο στίχημα μια επιτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών. Να πετύχουμε να είμαστε όπω ήμασταν κάποια χρόνια πριν, να αισθανόμαστε ωραία με αυτό και ταυτοχρόμω να. Μην είναι κάτι κραυγαλαίο ή αφυσικό. Mm -hmm. Και νομίζω, Κωνσταντίνο ότι αυτό το πετύχαμε. Πολύ ακριβώς. Ε, πολύ σωστά. Ε, όντως, έτσι ήταν τα πράγματα. Ε, προσπαθούσα, πριν, πριν κάνω τη μεταμόσχευση mm -hmm. μαγιών, με κάθε τρόπο να λύσω από μόνος μου το πρόβλημα. Και τα κουρέματα που έκανα δεν ήταν αυτά που ήθελα. Mm -hmm. ε, πολύ σωστά, ο κύριος Βεκρής ε, μου έδωσε τι κατευθυνσίες mm -hmm. που έπρεπε για να πετύχω αυτό το αποτέλεσμα που έχω τώρα και είμαι τόσο ευχαριστημένος. Μιας λοιπόν και βίωσες αυτή την εμπειρία, θα ήθελες λίγο να μας την περιγράψεις. Πώς ένιωσες έτσι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχα λίγο άγχος mm -hmm. στην αρχή, όμως με το που πήγα εκεί και μίλησαμε με των γιατρών πριν αρχίσει η επέμβαση και με την ομάδα, με τις κοπέλες που ήταν στην ομάδα του κ. Βεκρή, ε, ένιωσα πιο οικία και θυμάμαι ήταν μια πολύ ευχαριστή εμπειρία. Mm -hmm. ε, μόνο ευχάριστα ε, μπορώ να θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Mm. Άρα, στην κυρία Βεκρίνη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε όλο αυτό που θα ζήσει ο ασθενή, έτσι ώστε να μην έχει καθόλου άγχο και να σα εμπιστευτεί. Η εμπιστοσύνη είναι ο πρώτο παράγων στην επιλογή τη κατάλληλη κλινική, τη κατάλληλη ιατρική ομάδα για οποιοδήποτε χειρουργείο, mm -hmm. θα έλεγα, πόσο μάλλον για τη μεταμόσχευση μαλλιών που εγγύζει. Ε, ξεκάθαρα την ψυχολογία του ασθενούς και την αυτομεποίθησή του. Mm -hmm. ε, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι η ευχάριστη εμπειρία του Κωνσταντίνου, που γινόταν όλο και πιο καλή στην πορεία, που έβλεπε και ο ίδιος τα αποτελέσματα της σταδιακής επαναφύτρωσης των μαλλιών, ε, έφτασε σε τέτοια όρια, mm -hmm. ώστε πλέον ο Κωνσταντίνος κυριολεκτικά έζησε αυτό που λέμε αποκαλυπτική εμπειρία, δηλαδή έγινε αυτό που ονομάζουμε Απόστολος. Απόστολος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει απλά ένα καλό αποτέλεσμα και το βλέπει ο ίδιος και το χαίρεται, γιατί αυτό έγινε και γίνεται με πολλούς ανθρώπους. Είναι και ένας άνθρωπος που εκφύσιος, αισιόδοξο mm -hmm. και ενεργός μεταδίδει το μήνυμα αυτό σε άλλους ανθρώπους. Δεν σα κρύβω ότι έκτοτε ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε να μιλάει στου φίλους του, στην οικογένειά του, Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι ο αδερφός του, αλλά και ο πατέρας του Κωνσταντίνου έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών στην κλινική μας, μετά τον Κωνσταντίνων. Πολύ σωστά. Και ο αδερφός Έτσι. μου, που για να σκεφτείς ζει στην Αμερική mm -hmm. και έφυγε από εκεί, για να έρθει στην Κύπρο να κάνει τη μεταμόσχευση αφού είχε δει το αποτέλεσμα το δικό μου. Το ίδιο και ο πατέρα μου. Ε, και πολλοί άνθρωποι από το οικογενειακό, mm -hmm. από το φιλικό του περιβάλλον από το χώρο άθλησης, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος στον χώρο του αθλητισμού. Ε, και ο λόγος που το έκανε αυτό ο Κωνσταντίνος είναι γιατί σαν άνθρωπος ήθελε να μοιραστεί τη θετική του εμπειρία Φυσικά. και αυτό που βίωνε, την αλλαγή mm -hmm. που βίωνε. Ε, και έτσι κάπως κατέληξε, ε, και αυτό είναι μια συγκλονιστική ιστορία, γιατί μοιράζομαι πάντα, να εγκαταλείψει τις εργασιακές του ενασχολήσεις στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας mm -hmm. και ουσιαστικά να αποτελεί πλέον ένα στέλεχος της advanced care clinics και τον general manager της εταιρεία μας στην Κύπρο. Και αυτό έγινε μέσα από την yeah. εμπειρία που ο ίδιος βίωσε. Ε, και προφανώς, ο ίδιος δεν είναι καλύτερα να το πει αυτό παρά εγώ, ε, αυτό έγινε ακριβώς επειδή είχε το θετικό αποτέλεσμα και είχε το κίνητρο να το κάνει και να μοιραστεί την εμπειρία του με ανθρώπου. ανθρώπους. Έτσι ε, δεν είναι κόστος αν είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Ε, μετά που είδα το αποτέλεσμα mm -hmm. και πολλοί κόσμοι με ρωτούσαν πού έκανες αυτή την επέμβαση, γιατί περισσότεροι νομίζαν ότι την είχα κάνει στο εξωτερικό, mm -hmm. με το που τους έλεγα ότι η επέμβαση έγινε στην Κύπρο, ε, είδα ότι ο κόσμος με το που με έβλεπε ήθελε να πάει να κάνει και αυτό στην κλινική που έχω κάνει και εγώ την μεταμόσχευση. Οπότε έχει και ένα ζωντανό παράδειγμα για όσου ενδιαφέρονται πλέον. Μα νομίζω το, το ζωντανό παράδειγμα είναι καλύτερο από όλα τα είδη διαφήμιση και marketing. Ο κόσμο το βλέπει mm -hmm. και μπορεί εύκολα να πάρει την απόφαση που πρέπει. Έχει απόλυτο δίκιο. Ε, αυτή είναι η δύναμή μα, ε, Έλενα. Γιατί κανένα δεν θα πει mm -hmm. σε κανέναν ε, ασθενή και υποψήφιο πελάτη ότι είμαι μέτριο στη δουλειά μου ή είμαι άπειρο ή δεν έχω καλά αποτελέσματα. Όλοι διαφημίζονται. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή, mm -hmm. όσοι καλύτεροι, όσοι επαγγελματίε, οι εξειδικευμένοι κλπ. Το πραγματικό λοιπόν ερώτημα που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφοι για μια μεταμόσχευση μαλλιών είναι ποιοι είναι αυτοί που μου υπόσχονται το αποτέλεσμα, έχουν να δείξουν κάτι, έχουν κάποιον άνθρωπο, όπω καλή ώρα τώρα ο Κωνσταντίνος, θα βγει mm -hmm. και θα υπάρχει η εικόνα του πώ ήταν πριν και πώ mm -hmm. είναι τώρα, ε, χωρί ε, να το εξοραίζουμε και χωρί να το φιλτράρουμε. Με σύγχρονου τρόπου ή με digital τεχνικές και να δείξουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Έναν πραγματικό άνθρωπο με πραγματικό αποτέλεσμα. Ε, Εμεί είμαστε τόσο σίγουροι γι' αυτό, όχι γιατί τώρα είναι ο Κωνσταντίνο δίπλα μα και μα μιλάει. Τον Κωνσταντίνο να πω ότι τον έχουμε επιδείξει σαν περιστατικό και σαν αποτέλεσμα mm -hmm. στο Παγκόσμιο Συνέδριο τη ε, Παγκόσμια Εταιρεία Μεταμόσχευση Μαλλιών στο Λο Άντζελε. Στο Χόλιουτ. Στο Hollywood, Όπου ουσιαστικά υπό τα όματα και ακόμη ακόμη υπό την εξέταση άνω των 600 συνέδρων γιατρών, χειρουργών στη μεταμόσχευση μαλλιών από όλο τον κόσμο, mm -hmm. παρουσιαστήκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 7 ή 8 περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, με τα το αποτέλεσμα τους ζωντανά. Ένας εξ αυτών και ο μόνος εξ, mm -hmm. εξ και Κύπρου ήταν, ήταν ο μπορεί η Δούη Ρόδο και το πείδημα. Α υπάρχουν περιστατικά σαν τον Κωνσταντίνο να μπορέσει να τα δείξει. Μα θυμάμαι συγκεκριβώς... και εκείνη τη μέρα, τη συγκεκριμένη που mm -hmm. πήγαμε στο συνέδριο, ότι γιατροί από άλλε χώρε έρχονταν να δουν το δικό μου αποτέλεσμα, γιατί δεν πιστεύανε ότι έχω κάνει επέμβαση. Ήταν απίστευτο, δηλαδή, να βλέπει γιατρού από άλλε χώρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μοιραστήκατε μαζί μα. Καταρχά, έχει γίνει και πασίγνωστο <χι>. στην Κύπρο. Το ξέρει <χι>. όλη η Κύπρος, τον Κωνσταντινού, έτσι. Δεν πήχε αυτό. <χ. Έτσι είναι. Πες μας λίγα λόγια για την μετεοχειρητική σου πορεία. Δηλαδή, πώς έγινε η επιστροφή στην εργασία, στην άθλησή σου. Ε, ήταν πολύ πιο εύκολο από ότι το περίμενα. Mm -hmm. Νομίζω σε 5-6 ε, μπορούσα να κάνω ένα ελα, ελαφρύ τροχάδι ή να πάω πίσω στο γυμναστήριο. Mm -hmm. ε, οι πρώτες δύο μέρες βασικά ήταν που ήθελαν προσοχή. Mm -hmm. ε, όμως μετά την 5 έκτη μέρα Σιγά σιγά πήγα στι κανονικέ μα σχολίε. Mm -hmm. Ακολουθεί έτσι κάποιο πρωτόκολλο, δεν ξέρω για τρέξει, τι συνήστε μετά ε, την μεταμόσχευση σε κάποιον ασθενή έτσι για να διατηρήσει και το αποτέλεσμα. Ε, και βέβαια, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεταπρευματική αγωγή, συντηρητική αγωγή, που περιλαμβάνει την χρήση τοπικών ε, φαρμακευτικών σκευασμάτων για την τριχόπτωση, αλλά και την εφαρμογή τη αυτόλογική μεσοθερα PRP και τα κατάλληλα προϊόντα περιποίηση. Ο Κωνσταντίνος είναι βέβαια εδώ να πει αυτό που θα έλεγε οποιοδήποτε ασθενής στην αντίστοιχη θέση. Σπίτι του μόνος του ξέρει αν κάνει ή δεν κάνει την αγωγή αυτή. Εμείς μπορούμε να ελέγξουμε μόνο την πορεία της mm -hmm. εξέλιξης και μόνο αυτά που κάνουμε στην κλινική. Επομένως, Κωνσταντίνε, πες μας. Είναι πολύ σημαντική η αγωγή στο να διατηρήσουμε τα μαγιά που Φυσικά. είχαμε πριν την μεταμόσχευση. Mm -hmm. Εγώ επειδή είμαι άνθρωπος που και από πριν πρόσεχα τα μαγιά μου ε, τώρα, που έχω κάνει την επέμβαση, τα προσέχω διπλά. Δηλαδή προσπαθώ να βάζω τις θεραπείες που πρέπει ε, για να γίνει σωστή δουλειά και να έχω τα μαγιά μου για πάντα. Mm -hmm. ε, είναι πολύ σημαντικό Φυσικά. η αγωγή. Έχοντας έτσι δει πλέον και το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο, ε, πώς νιώθεις εσύ για αυτή την αλλαγή. Μας είπες για τον κύκλο σου, για φίλου, φίλους σου. Εσύ ο ίδιο πώς νιώθει, Έχει αλλάξει κάτι έτσι, στην... στα συναισθήματά σου, στην εικόνα σου Μόνο που μπορώ να κάνω mm. ε, το κούρεμα yeah. που θέλω και να πηγαίνω στον καθρέφτη και να βλέπω ότι έχω τα μαγιά που είχα πριν χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, νιώθω βασικά όπως έπρεπε να, να, να ένιωθα πριν χάσω τα μαγιά μου. Η, η αυτοπεποίθηση είναι ε, το α και το μέγα νομίζω για όλους. Ε, έτσι και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που έχω. Mm -hmm. Κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θα συμβούλευε κάποιον φίλο να προχωρήσει μία μεταμόσχευση μαλλιών, αν υπάρχει κάτι που θα του έλεγες να προσέξει, ας πούμε, έτσι. κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Στους πιο πολλούς φίλους μου που με ρωτάνε αν αξίζει να πάω να το κάνω, τους λέω έπρεπε να το είχατε ήδη κάνει. Ε, γιατί mm. αν ότι ε, τώρα είσαι νέος και πρέπει να έχεις τα μαγιά σου, γιατί να μην το κάνεις από τη στιγμή που αρχίζει να σε απασχολεί. Άρα δεν υπάρχει λόγος να το σκέφτονται τόσο πολύ. Άλλωστε, κύριε Βεκρίνο, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να έρθει ένας ασθενής προτού το πρόβλημα μεγαλώσει, έτσι ώστε να λυθεί και γρηγορότερα. Συνηθίζω να λέω, όταν με ρωτάνε πότε είναι ο κατάλληλο χρόνος, mm -hmm. είναι μια πιο κοινέ ερωτήσεις. Ε, λέω, λοιπόν, πάντα το ίδιο πράγμα. Την ώρα που θα ξυπνήσεις το πρωί, θα κοιταχθείς στον καθρέφτη και η εικόνα αυτού που βλέπεις δεν σου ικανοποιεί και δεν σου αρέσει εσένα, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή mm -hmm. να απευθυνθείς τον ειδικό για να λύσεις το πρόβλημά σου. Ξεκάθαρα. Ε, από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί ο ασθενής να λύσει το πρόβλημά του στην κατάλληλη κλινική, σε κατάλληλο έμπειρο γιατρό και κυρίω σας είπα και πριν, να μπορεί να δείξει πραγματικά αποτελέσματα σε πραγματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ, για να ενημερώσουμε το κοινό και της Ελλάδος και της Κύπρου. Και νομίζω ότι τους ενημερώσαμε πλήρως με όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και ίδια. Παρακαλώ. Εμείς ευχαριστούμε.